Dobré ráno. Díky, Vidím vás všechny velmi dobře. Vidím, že se máte dobře. Vidím, že někteří z vás se dobře vyspali, někteří bohužel ne. Někteří z vás potřebují další kávu. Ne? Dnes jste tak tiší. Řekněte něco. Děkuji. Děkuji. Děkuji. You, John. Tě, John? Mám tě rád, Johne. <laughs> Čím déle tě znám, tím mladší vypadáš. Můj, Můj bláznivý mladý přítel, poslouchejte. Jestli nebudu zářit tak krásně, jako včera, není to proto, že by slava pána odešla. Ale dnes se rozhodli, že mě naličí. Řekli, že se příliš lesknu. Kdyby to byla moje žena, nedovolila by to. Ale stejně, toto je moje poslední setkání. Jsem opravdu vzrušený. Připravil jsem si opravdu dobré kázání. Poslal jsem poznámky překladatelům. Daniel si je velmi důkladně prostudoval, ale Duch Svatý mi to nedovolí kázat. Daniel má dvě možnosti. Musí důvěřovat Duchu Svatému a bude překládat opravdu dobře, nebo může být z toho frustrovaný, protože prostudoval ty poznámky a já z nich nekážu. Pak mu to půjde strašně budu důvěřovat duchu svatému. Bude to dobrý čas. Ježíši, děkujeme ti. Děkujeme ti. Ježíši, ty nám stačíš. Řekněte to společně se mnou. Ježíši, ty nám stačíš. Ty nám stačíš. Ty jsi vším. Děkuji ti, Ježíši. Oh, Spirit, Duchu, švětý, Duchu svatý, toto je tvé ráno. Děkuji ti za tvou přítomnost. Děkuji ti za to, že jsi se rozhodl ukázat se nám, odhalit se nám. Děkuji ti, Duchu svatý, že jsi naším nejbližším přítelem. Jsi tak sladký. Jsi tak, potajný, jsi tak mocný, jsi tak, upřejný, jsi tak laskavý, jsi tak jemný, jsi plný autority. Ty vždy uctíváš Ježíše. Děkuji ti, můj sladký Duchu Svatý. Dnes ráno se ti odevzdáváme. Odevzdávám ti má ústa, odevzdávám ti mé myšlenky, Odevzdávám všechny mé smysly tobě. Duchu svatý, dávám ti svolení, abys udělal cokoliv budeš chtít. Chceme, aby se z nám dnes ráno zjevil, aby se zprojevil dnešní ráno. Chceme vidět Krista oslaveného dnes ráno. Děkuji ti, můj drahý duchu svatý. Duchu Svatý, prosím tě, aby, i když budu mluvit, byli lidé pokřtěni tebou, aby mluvili novými jazyky, aby lidé byli uzdraveni, aby klíče mohly být umístěny do jejich srdcí, aby tato srdce mohla být proměněna. Duchu svatý, prosíme tě, aby sdělal dělal tyto věci, protože zoufale po tobě toužíme. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Slibujeme ti dnes ráno, že dnes nebude oslaven žádný člověk, pouze Ježíš Kristus. Protože ho tolik milujeme. Děkuji. Kde je Anna? Anna, která hrála na klávesy. Poslouchej, ano. Pán ti říká, je velmi, velmi spokojen s tvým životem, protože se naučila být ženou která žije blízko, blízko jeho srdce i v dobách, které jsou těžké. Naučila se s být ženou, která v něm nachází svou sílu. Pán ti říká, že rozbité sny a touhy už se o ně nemusíš bát, protože Bůh je tvé vzkříšení. On přinese těm snům a touhám, které byly zlomeny v skříšení. A tyto sny a touhy porostou a budou ještě větší než předtím. Ovnovení toho, co bylo rozbito, přinese ještě větší ovoce než dříve. Bůh si tě použije jako potrubí, skrze které ukáže svou slavu a krásu. Vidím tvůj dům, který je tak silně navštíven Duchem Svatým. Pánovou slávou a sláva Pána ve tvém domě osvobodí mnoho lidí od takového ducha zhroucení. Many Tvůj dům bude domem spásy a vysvobození pro mnoho zlomených lidí. Asi před deseti lety jsem měl takový prorocký sen. To auto je také na prodej. Nemohu si ho vzít sebou, protože bydlím v Brazílii a to je příliš daleko. Před deseti lety jsem měl prorocký sen na začátku roku. V životě jsem měl mnoho takových prorockých snů. Moje žena Debbie ví, že se tyto sny dějí. Pamatuji si, že jsem měl sen, že moje tchyně brzy zemře. Byla zdravá a v dobré kondici a ten sen byl směšný. Bydlím od ní asi 10 hodin cesty autem. Řekl jsem své ženě a klukům, že musíme jít k babičce a rozloučit se s ní, protože brzy půjde do nebe. Můj syn se na mě velmi rozlobil. Řekl tatínku, mám rád babičku, neříkej takové věci. Řekl jsem jí to, neříkej. Pojdeme k ní na víkend. Ale když ji obejmeš a rozloučíš se s ní a řekneš, ahoj, babičko, pak pochop ve svém srdci, že je to tvé poslední rozloučení s ní. V srdci řekni viděnou a... Konec. O dva měsíce později byla v nebi. Ale letos jsem měl takový velmi zajímavý sen. Protože v tom snu ke mně přišel Ježíš a řekl, Reinharde, do konce tohoto roku zemřeš a půjdeš do nebe. To bylo vše, co řekl a odešel. Probudil jsem se a byl jsem šťastný. Neměl jsem stres, nebál jsem se. Řekl jsem si, nebe je dobré místo, kam jít. Nikomu jsem o tom neřekl. A o několik měsíců později, na podzim téhož roku, jsem měl stejný sen. Ježíš přišel ke mně a řekl mi, říkal jsem ti, že koncem tohoto roku zemřeš a půjdeš do nebe. A něco přidal. Řekl, poté, co ti ukážu mnoho věcí a řeknu ti mnoho věcí, se budeš moct rozhodnout, zda zůstaneš se mnou v nebi, nebo se vrátíš na zemi. Udělal jsem chybu. <laughs> Tou chybou bylo nevrátit se. To je důvod, proč jsem tady zpět. Ale chyba byla v tom, že jsem ráno o tom řekl své ženě. Řekl jsem, sluníčko, na začátku roku jsem měl sen. A zase se mi zdal. Ona se ke mně obrátila a řekla, prosím tě, slib mi, že se vrátíš. Řekl jsem, ne. Nemůžu ti to slíbit. Ještě nejsem mrtvý. Nevím, jaké to tam bude. Řekla, prosím, slib mi to. Řekl jsem, ne. Řekla mi, znám tě. Miluješ Ježíše tolik, že se nevrátíš, mám pravdu? Řekl jsem jí, nevím. Prosila mě, abych jí to slíbil. Odmítl jsem. Upadla do nejhlubší deprese, jakou jsem kdy u člověka viděl. Bylo to přímo směšné. Dva týdny plné deprese, deprese, deprese, deprese. Pak mi řekla takovou věc. Řekla, prosím tě, slib mi, že se pro mě vrátíš. Potřebuji tě. Řekl jsem jí, neslíbím ti to, přestaň. O několik týdnů později jsem spal v posteli. A byl to krásný, hluboký sen. Cítil jsem, jak mi někdo stiskl ruku. Tak jsem se probudil. A viděl jsem Ježíše, jak stojí vedle mé postele a drží mě za ruku. Řekl, pojď, je čas. Vstal jsem z postele a prošel zamčenými dveřmi řekl mi, abych si sedl na své oblíbené křeslo, kde s ním trávím čas. Řekl, jdeme. Mé srdce zrychlilo a zastavilo se. A byl jsem v nebi. Jakmile jsme vstoupili do nebe, Ježíš se mi podíval přímo do očí. A v celém vesmíru nejsou tak krásné oči, jako ty Ježíšovi. Neexistuje hlubší láska, než je láska, kterou Ježíš chová k tobě. Nikdy jsem neviděl tak hlubokou lásku a zároveň tak velkou sílu a autoritu v očích nějaké osoby díváš se na něj a víš, že by tě mohl zabít lusknutím prstu, ale víš, že to neudělá, protože tě tak miluje. Když se mi podíval do očí, řekl, pamatuješ si Reinhardt? Řekl jsem ti, že si můžeš vybrat, zda tu zůstaneš nebo se vrátíš. Vybírej pečlivě, protože tuto volbu už nemůžeš změnit. Když se mi Ježíš podíval do očí, neřekl jsem mu ani slovo, ale myslel jsem si něco takového. Možná se musím rozhodnout vrátit, protože mě Debbie potřebuje. A ve chvíli, kdy mě to napadlo, se mi Ježíš podíval hluboko do očí a řekl něco, čemu jsem dlouho nerozuměl, což jsem pochopil teprve nedávno. Řekl bez slov, opravdu si myslíš, že se musíš vrátit, protože tě Debbie potřebuje? Že ona Nechápeš, že má mě? Jsem její manžel? Jsem její zdraví, Jsem její silou? Jsem jejím zaopatřením? Já jí stačím. Cítil jsem se tak malý a cítil jsem se tak zahambený, ale zároveň jsem se cítil tolik milován. Trochu jsem to chápal, ale nikdy jsem to nepochopil. Celou dobu si nejsem jistý, jestli jsem to pochopil úplně. Ale za posledních 8-9 měsíců jsem to začal chápat. Ti, kteří mě znají, vědí, že jsem plný vášně pro novou smlouvu a pro dokončené dílo kříže. Ti, kteří mě znají, vědí, že jsem velkým vyznavačem nárokující víry. Ti z vás, kteří sledují má vyučování, vědí, že rád mluvím o faktech. Říkám tomu taková boží fakta. To není slovo v Bibli. vidím rozdíl mezi zaslíbeními a božími fakty. Mluvil jsem o tom letos v Polsku. Zaslíbení, která ti Bůh zaslíbil, udělá. Vírou a vytrvalostí se chopíš těchto zaslíbení. Boží fakta nejsou to, co Bůh zaslíbil, ale to, co už udělal. To je to, co již ti dal prostřednictvím dokončeného díla kříže. Těm věcem nemusíme věřit a nemusíme v nich být vytrvalí. To zaslíbení je vždy v budoucnosti. Bible říká jasně v knize židům, že vírou a vytrvalostí zdědíme svá zaslíbení. To je ono. Je to něco, jako když slíbím, že na tvůj účet vložím milion zlotých. Musíš věřit, aby vytrvali, dokud na tvém účtu nebude ten milion. Může to být zítra, může to být příští měsíc, může to být příští rok. To je boží zaslíbení. Ale boží fakta jsou jiná. Je to něco takového. Včera jsem na tvůj účet vložil milion zlotých. Nemusíš být v ničem vytrvalý. Tvé srdce musí být přesvědčeno, že se to již stalo. Tak děláš pár jednoduchých věcí, aby zažil ta boží fakta. Říkáš, děkuji ti, Reinharde, a víš, že jsem to opravdu udělal. Pak jednáš v souladu s tím, Půjdeš do banky a požádáš o své peníze. To je tak jednoduché. Je mnoho takových božích faktů v Bibli. našel jsem jich přesto. Nemůžeš je brát jako sliby. Například. Pokud se modlíš, aby ti Bůh dal vítězství nad hříchem, nikdy nezvítězíš nad hříchem. Nikdy to nedostaneš. Zdá se mi, že zítra vyjde má kniha a tato kniha se jmenuje Svoboda. Ta kniha hovoří o vítězství nad hříchem. Když požádáš o vítězství nad hříchem, nikdy ho nezažiješ. Proč? Protože kvůli dokončenému dílu na kříži se něco stalo. Zákon ducha života v Ježíši Kristu, Římanům 8.2, mě osvobodil. Ne, že mě teprve osvobodí, ale už se to stalo, už mě osvobodil. Stalo se to. Je to boží fakt. Bůh to udělal. Dal mi to. Musím si vzít tento majetek. Musím říct, děkuji ti, děkuji ti, děkuji ti. Děkuji, že jsem byl osvobozen z moci hříchu a smrti. Už nemusím řešit, děkuji. To je boží fakt. Je jich přesto. Vždy jsem měl takový silný pocit, pokud je o vyučování toho, dodržování toho a převzetí toho v mém životě. To přineslo do mého křesťanského života takovou radikální proměnu. Ta zkušenost, kterou jsem měl v nebi, teď jsem začal rozumět teprve nedávno. Poslouchejte, je tu jedna věc, kterou vám Bůh dal. Ale další věcí nebo něco jiného je to, kým On pro tebe je. Jen velmi málo křesťanů si nárokuje to, kým pro ně je. Ve skutečnosti jen velmi málo křesťanů si nárokuje to, co on pro ně udělal. Jen málo křesťanů si nárokuje to, co on jim dává. Ale ještě méně z nich si nárokuje to, kým on pro ně je. Reinharde, opravdu si myslíš, že se musíš vrátit, protože tě Debbie potřebuje? Ona má mě. Já ji stačím. Debbie mi vždy připomíná, že musím lidem připomenout, proč jsem se rozhodl vrátit na zem a nezůstal v nebi. Mohu vám říct, proč. Protože na místě největší a nejúžasnější radosti, jakou si jen dokážeš představit, byl jeden okamžik, když jsem na Ježíšově tváři viděl smutek. A to bylo, když mi řekl: Moji lidé jsou tak zaujati sami sebou že už je nezajímá, co se stane lidem, kteří mě neznají. Tak stejně, jako je v nebi radost z jednoho hříšníka, který se obrátí, je také zármutek z každého hříšníka, který se neobrátí. Podíval se mi do očí a řekl, Miluji toho, kdo obtěžuje, stejně jako toho, kdo je obtěžován. Zemřel jsem pro oba stejně. Miluji vraha stejně jako toho, kdo je zavražděn. Miluji všechny tak moc, jak chci, aby tu byli se mnou. Podíval jsem se mu do očí a řekl jsem, prosím, dovol mi se vrátit. Dovol mi obětovat svůj život, abych tě mohl sdílet s každým, koho potkám. Podívej se na tato slova. Exodus 15. Izraelský národ opustil Egypt. Jdou přes poušť. Čelí takové nemožné situaci. Před nimi je rudé moře a za nimi je nepřítel. Konec. Už to vzdali. Už si začali stěžovat, proč jsme nezůstali v Egyptě, proč nás teď mají zabít. Známe ten příběh. Ježíš se zjevuje a Duch Svatý a Bůh. Jak to víme? Bůh tam samozřejmě byl, když se tento zázrak odehrál. Ale Bible ve 40. kapitole Exodus říká, že Ježíš tam byl také. Byl tam anděl páně a kdykoliv se v Bibli hovoří o tom, že tam byl anděl páně, znamená to, že tam byl Ježíš. Pak je psáno, že Bůh seslal silný vítr, seslal dech, seslal ruach. Věřím, že tam byla celá svatá trojice. Otec, syn a duch svatý řekli, pojďme to opravit. Známe ten příběh. Moře se otevřelo, oni prošli a egyptiany jsou zabiti. Když se to všechno děje v 15. kapitole, v prvním verši, tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele hospodinu tuto píseň. Vyznávali, hospodinu chci zpívat. Vyznávali, hospodinu chci zpívat, nebo se slavně vyvýšil. To je skvělé. Ale před pár týdny mi Bůh řekl, moje děti se musí naučit zpívat písně vítězství před vítězstvím, ne po něm. Slyšíte mě? Moje děti se musí naučit zpívat písně vítězství před vítězstvím, ne po něm. O tom je skutečná víra. Ale každopádně pojďme se podívat na to, co zpívali. Smetl do moře koně i s jezdcem. A podívejte se na toto. Hospodin je má záštita a píseň. Je stejná věc i v Polské Bibli stejná věc. Stal se mou spásou. On je můj Bůh a já ho velebím. Bůh mého Otce a já ho vyvyšuji. Slyšte tuto věc. Oni nespívají, pán mi dal sílu. Oni nespívají, pán mi dal spasení. To je víra, která si nárokuje to, co udělal. Oni zpívali, ty jsi, ty jsi, ty jsi, ty jsi. Musíme pochopit, že věci, které nám dává skrze kříž, jsou úžasné. Ta zaslíbení jsou úžasná. Ale věřím, že existuje ještě hlubší úroveň, ve které můžeme žít svůj křesťanský život. Tady to není jen o plnění jeho slibů. Tady to prostě není jen o nárokování si toho, co udělal a dal. Tady jde o to, nárokovat si to, kým On pro mě je. Pán je moje síla. Je rozdíl mezi tím, když věřím, že mi dává sílu a když věřím, že On je moje síla. Ta věc působí v mém srdci asi osm měsíců. Každé ráno se probouzím a mé srdce je tak plné toho, kým On je. Je-li skutečně mou spásou, nedává mi jen spásu, ale je mou spásou. To je to, co zpívali, co je psáno ve slově Božím. Víte, co znamená slovo spása? Je tam uzdravení. V tom slově je pokoj. V tom slově je svoboda. V tom slově je obnova. V tom slově je všechno. Poslouchejte mě. Snažili jsme se nárokovat si to uzdravení, které nám Ježíš dal. Ale proč bychom si neměli nárokovat to, že On je moje zdraví? Co říkáte na to, že ráno vstanete a řeknete, Ježíši, ty mi stačíš? To je to, co dělám už mnoho měsíců. Ty mi stačíš. Ty jsi můj život. Ty jsi moje energie. Ty jsi moje vítězství. Ty jsi moje zdraví. Ty jsi můj štít. Ty jsi můj ochránce. Ježíši, ty mi stačíš. Nepotřebují nic a nikoho jiného. Ale naše srdce tomu musí nejdříve uvěřit. Potřebujeme si tyto věci nárokovat. První věcí, kterou zpívali, bylo, že pán je má síla a má píseň. Poslouchej. Pokud je pán skutečně tvou silou, nedá ti sílu, ani ti nedal sílu, ale je tvou silou, pak máš více energie než kdokoliv jiný na tomto světě. Už nikdy nebudeš slabý. Nenastane situace, kdyby začal panikařit. Protože najednou půjdeme od toho, co mi dal, k tomu, čím se pro mě stal. Potřebujeme se naučit nárokovat si ty věci vírou. Nárokující víra je tak snadná, jednoduchá. První věc, kterou uděláš, je to, že přestaneš prosit. Pane, posilni mě, posilni mě. Přestaneš prosit. Už nikdy nepožádáš o sílu. Pak už neříkáš, pane, děkuji ti, že jsi mě posílil ale říkáš, děkuji ti, že jsi moje síla. My, křesťané, musíme začít trávit více času tím, že zavřeme oči, díváme se na Ježíše a nárokujeme si to, kým On pro nás je. Toho rána jsem se probudil velmi brzy, Nechtěl jsem ráno vstávat, nechtěl jsem ráno vstávat, protože jsem se dělil o postel s mým nejlepším přítelem v domě Rejniho. Nechtěl jsem ho probudit. Tak jsem si myslel, že u postel. protože to obvykle rád dělám. Když se probudím, uvařím si velký hrnek čaje a jen sedím a trávím čas s Ježíšem. Ale nechtěl jsem budit přítele. Bylo kolem pěti hodin rána. Jen jsem ležel na posteli. Říkal jsem, Ježíši, děkuji ti, ty mi stačíš. Ježíši, děkuji ti, ty mi stačíš. Nic a nikoho nepotřebují. Ty jsi tak nádherný, ty jsi můj život. Ty jsi tak úžasný, ty jsi moje síla. Ty jsi tak úžasný, ty jsi moje moudrost. Ty mi stačíš. Čím déle se na něj díváš, čím více bereš, tím více začínáš chápat, kým on pro tebe je. Tím víc bude tvé srdce naplněno plností toho, čím Ježíš skutečně je. On je naše síla, zpíval Mojžíš. Možná tě chce přestěhovat z místa, kde říká, že ti Bůh dává moc. Dokonce z místa, kde říkáš, že ti Bůh již dal sílu, na místo, kde vyznáš, že Bůh Hospodin je tvojí silou. Víš, co se potom stane? Budeš mít 71 let jako John a budeš se chovat jako on, jako mladý muž. Kolik věcí děláme vlastními silami. Ale ti mazaní se naučili brát tuto sílu, čerpat tuto sílu. Ale potřebujeme se dostat z místa, kde čerpáme tuto sílu, na místo, kde on je naši silou. Vezmeme to skrze nárokující víru. Ty jsi moje síla. Víte, pamatuji si, když jsem založil můj první sbor. Moji úžasní přátelé mi velmi dobře poradili. To byla jejich rada. Tak jako tak, oni to považovali za dobrou radu. Řekli, Reinharde, trochu zpomal. Pokud budeš žít stále stejným způsobem, tímto tempem při této rychlosti, pak do čtyřicítky budeš mít za sebou infarkt a vyhoření. Mám 58 let. Někdy mě úroveň mé energie děsí. Víte proč? Ne proto, že bych byl energický. Protože nastupuji do letadla a říkám, Pane, ty mi stačíš, děkuji ti, ty mi stačíš. Bydlíš ve mně a jsi moje síla. Děkuji, to mi stačí. Jsi moje láska, to mi stačí. Nepotřebuji, aby mě někdo objal a řekl mi, miluji tě, miluji tě, miluj tě. Můžete to dělat, ale o to nejde. Nepotřebuji to, abych věděl, že jsem milován. Nepotřebuji být se svou ženou, abych se necítil osamělý. Miluji ji. Není se mnou už šest týdnů. Miluji ji. Ale osamělost... On je můj ženích. On je můj ženích. Musíme jít z místa, kde říkáme, že On mě miluje, tam, kde budeme vyznávat, že On je můj ženích. Pokud se cítíš osamělý, pokud bojuješ s odmítnutím, odmítni odmítnutí. Zavři oči a řekni, si pro mě vším, děkuji ti. Děkuji. Jsi láska, mé duše. Ty mi stačíš, děkuji ti. Zpívali, ty jsi mou písní. Není to krásné? Když pochopíš to, že on je tvou písní, Víš, co se bude dít? Budeš procházet životem a zpívat celý den, protože On je tvou písní. Víš, co se bude dít? Nebudeš potřebovat kapelu, která krásně hraje na nástroje, aby uctíval Boha. I to je hezké, nic proti tomu nemám. Ale pokud to potřebuješ, aby ti píseň vyšla z úst, máš problém. Protože co uděláš v pondělí ráno, když se ukáže, že tvůj šéf je na tebe zlý? Co uděláš pět dní v měsíci, když tva žena není tak milá? Co uděláš? Není tam chválící tým. Můj syn byl kdysi komikem. Žije v Americe. Vzpomínám si, když řídil představení, když Hillary Clintonová kandidovala v prezidentských volbách. Řekl mi, Tati, žádná žena by neměla být prezidentkou Spojených států. Řekl jsem mu, to je velmi sexistické, to, co říkáš. Řekl, ne, ne, tati, nerozumíš mi. Po dobu pěti dnů v měsíci by byla schopna zahájit válku s jakoukoliv zemí, která by ji napadla. Omlouvám se, dámy. Milujeme vás bezpodmínečně. Chápeme, že hormony jsou velmi složité. Odpuste mi. Některé z vás to necítí, ale většina z vás ano. Velmi blízký přítel mě a mé ženy řekla mi, protože to byla kamarádka, zeptal jsem se jí, Karolino, mohla bys mi pomoci porozumět ženám? Řekla mi Reinharde, ani to neskoušej. Protože několik dnů v měsíci nerozumíme ani sami sobě, tak jak byste nás mohli pochopit vy? Prostě nás milujte. Řekla jsem OK, prostě vás budu mít rád. Všechny ženy v této místnosti, mám vás rád. Ty, které nás sledují na streamu také. Nemyslete si, že jsem sexista, protože nejsem. Ale to, co vám chci říct, je toto. Pokud tvé srdce opravdu pochopí tu pravdu, tu pravdu, že On ti nedá píseň, ale že si Ježíš stane tvou písní. Víte, co se stane? Projdeš životem a budeš zpívat uslyšíš špatné zprávy a budeš zpívat. Stane se to tvou druhou přirozeností. Protože Kristus, který je v tobě, je tvou písní a neustále v tobě působí a to přinese ovoce. Ty jsi naše spása. Podívejme se na to, co Bible říká o tom, kým On skutečně je. První korinským 1. Korinským 1.30 vy, vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha. Víte? Když to moje srdce začalo vstřebávat, Přestal jsem žádat Boha o moudrost. Ale Reinhard Bible říká, že bys měl prosit o moudrost. Ano, znám, jako 1,5. pět. Ale jaký je kontext? Kontext z toho je, jakým způsobem se můžeš radovat z útlaku. To je kontext. Protože žádný normální člověk se neraduje, když se věci nedaří. Poslouchejte mě. Pokud to mám ve svém srdci, pak se Kristus stane mou moudrostí. Tohle je konec. Pane, ty mi stačíš. Ty jsi moje moudrost. Ty jsi moje moudrost. Víte, co to znamená? To je to, co říká Bible. Ten, kdo přebývá v pánu, je s ním jeden duch. 1. Korinským 6.17 potvrzuje učitel. Když přikývne, pak vím, že můžu kázat. Když začne přikývovat na druhou stranu, znamená to, že musím odejít. Ten, kdo přebývá v pánu, je s ním jeden duch. Je-li mou moudrostí, stanu se nejchytřejším člověkem, který bude chodit po této zemi. Protože nyní se stal tvou vlastní moudrostí a na tom světě není nikdo, kdo by byl moudřejší než on. A spravedlností. Poslouchejte, já vím, že mě uznává jako spravedlivého, že mi dává spravedlnost. To je krásné. Ale podívejte se, on se stál mou spravedlností. To je jiná, hlubší úroveň. Ty nestačíš. Jestli jsi to pokazil, tak jsi to pokazil hodně špatně. Neskoušej to opravit. Ale podívej se na něj a řekni, ty mi stačíš. Ty jsi mou spravedlností. Mohu se naučit chodit v tom, čím si se stal pro mě. Takto žijeme spravedlivým životem. Ne tak, že se snažíme být dobrými křesťany, ale tím, že si narokujeme to, kým On je, a pak v tom začneme chodit. On je moje posvěcení a on je moje vykoupení. To jsou ty věci, kým on je. Už nemusíš od něj brát sílu. Žil jsem tímto způsobem a to je dobře. Ale učím se, že existuje ještě lepší způsob. Tato cesta zní takto. Ježíši, ty mi opravdu stačíš. Začínám tomu věřit. Jsi moje síla a není nikdo, kdo by tě mohl nahradit. Už neberu tu sílu od tebe, ale činím z tebe osoby Ježíše Krista, který ve mně žije, moji sílu. Děláš to skrze nárokující víru. Prvním pravidlem nárokující víry je říci, děkuji ti, děkuji ti, děkuji ti. Lidé, kteří žijí nárokující vírou, si nikdy nestěžují. Je konec. Víte proč? Protože když ti vloží milion zlotých na účet, řekneš, děkuji ti, děkuji, děkuji, děkuji si, tak štědrý, děkuji ti. Takhle se učím nárokovat si to, kým on pro mě je. Jeden Polák se mnou týden cestoval. Přijal jsem ho jako svého duchovního syna. Duch, syna. Nyní žije v Anglii a nemohl přijet na follow-up. Je to rostomilý mladý muž. Rainy ho zná Filipa a Kamilu, mají krásné děti. Zeptal se mě, Reinharde, mohl bych s tebou týden cestovat, když budeš v Evropě? Řekl jsem, ano. Jeli jsme do Anglie, do Rakouska, do Německa a do Paříže. Strávili jsme spolu týden. Cestou jsem kázal a strávili jsme spolu normální týden. Po týdnu šel domů. A tento týden mi jeho žena Kamila, čili žena necera, poslala zprávu. Poslala mi zprávu a řekla, co jsi udělal s mým manželem. Tohle už není ten stejný muž. Řekl jsem, já jsem mu nic neudělal. Spali jsme ve stejné místnosti, ale nic jsem mu neudělal. Co se stalo? Ona řekla... Že když se vrátil, ukázalo se, že ve svém podnikání prožívá těžké chvíle. Místo stresu, celý den chodil, chodil kolem a jen říkal, Ježíši, ty mi stačíš, jsi krásný Ježíši, stačíš mi, stačíš mi, děkuji ti. Ona mi říká, že on řekl, že je to něco, co děláš neustále. Šílené je, že věci v jeho podnikání začaly jít opravdu dobře, a podnikání se rozvíjí. Doufám, že vaše srdce dnes dokáže vztřebat tuto pravdu. Pokud můžeš přivez Ježíše z místa, kde ho prosíš, aby vyřešil tvůj problém, Na místo, kde děkuješ Ježíši za to, že On je řešením. On opravdu stačí. Ježíšova slova mi najednou po letech začínají dávat smysl. Opravdu si myslíš, že se musíš vrátit na zem, protože tě Debbie potřebuje? Ona má mě. Já ji stačím. Já jsem její zdraví. Jsem její zaopatření. Jsem její ženich. Jsem její láska. Já ji stačím. Můj Ježíš opravdu stačí. On opravdu stačí. Podívejte se sami, co Ježíš řekl. Jan 11, 25 až 26. Ježíš přichází k hrobu Lazara. Říká, já jsem vzkříšení a život. Ne, já dám nebo dal jsem. Ale já jsem. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. A pak se zeptal, věříš tomu? Když Ježíš řekl, já jsem vzkříšení a život, Fabian to než já. Ale necítím se nejistě, nemám strach, takže řeknu, řecké slovo pro život zní Zoe, což znamená život v hojnosti, které pochází od slova život ve stejné kvalitě jako život toho, kdo jej dává. Poslouchejte, co říká Ježíš. Neříká, přišel jsem, abych dal ten život. Ale on tady říká, já jsem ten život. Pokud tedy Ježíš žije ve mně, pokud je plností, hojností v životě, Mohu-li se pohybovat podle nárokující víry z toho, co udělal, k tomu, čím se pro mě stál? Půjdu životem a budu říkat, Ježíši, jsi tak krásný, jsi láskou mého života. Jsi moje zaopatření. Jsi moje vítězství. Děkuji ti, to stačí, děkuji, děkuji. Když naše srdce konečně přijmou tu pravdu, když si budou nárokovat tu pravdu, zamiluj se do něj natolik, že tato láska bude plná vášně, že ať se stane cokoliv, vždy ho budeš milovat. Jan 6:48. Ježíš říká Já jsem chléb života. Ten, který ke mně přichází, nikdy nebude hladovět. Jak moc jsme se snažili najít uspokojení v jiných věcech. Jak hladovou se stala naše duše. Ale poslouchejte ještě něco jiného. Je muž, je křesťan, je pastor, je podnikatel a založil stovky církví. Jeden z mých duchovních synů s ním byl. National Geographic o něm natočili video, protože řekli, že to není možné. Pět let nic nejedl. Běžel maraton. Žil standardní, normální život. Tento muž má tolik energie, že je hyperaktivní. Víte co říká? Říká, že Ježíš je chleb života, tak se krmím Ježíšem každý den. V National Geographic mu nevěřili, nahráli dokument a bylo to potvrzeno. Ten muž stráví pár hodin denně tím, že říká, Ježíši, ty mi stačíš, ty mi stačíš, ty jsi můj chleb, jsi moje síla, Ježíši, ty mi stačíš. Když jsem řekl Debbie o tomto muži, řekla, o, ne. To je to poslední, co musíš udělat. Ale jim pořád. Ale to, co vám chci říct, je to, že jsme zduchovnili tolik věcí, Ale neudělali jsme, že ten, který je naším chlebem, se stal naším skutečným chlebem. Neudělali jsme, že ten, který je naší silou, se stal naší skutečnou silou. Zaměnili jsme našeho manžela, našeho milovaného, za našeho pozemského manžela. To je skvělé, pokud máš skvělého manžela. Ale Bible říká, že manželství je jen obraz, je stín, je druhem skutečného manželství. Rozumíte tomu? Jméno tvého skutečného manžela je Ježíš. On opravdu stačí. Začínám to chápat. Začínám si to nárokovat. Začínám žít tímto způsobem. Přineslo to novou hloubku do mého vztahu s Bohem. Hloubku, o které jsem nikdy nevěděl, že existuje. Když se všechno kolem mě hroutí, mém v mém srdci je radost, která je nevysvětlitelná a nepochopitelná. Uprostřed všech těchto turbulencí je pokoj, který nedokážu vysvětlit. Víte proč? Protože ho obvykle beru jako toho, kdo mi dává pokoj. Ale teď jsem pochopil, že on je můj pokoj. On je můj pokoj. Nikdy nezapomenu na ten okamžik, když jsem se vrátil z nebe. Po mnoho let jsem to opakoval Debi, aniž bych tomu rozuměl. Řekl jsem Miláčku, přestaň se opírat o mě. Přestaň se o mě opírat. Protože když se Pán rozhodne vzít mě k němu dřív, než tebe, padneš. Spoléhej jen na Ježíše. Víte? Musela jít do města, které je 2.500 půl tisíce kilometrů daleko od města, kde bydlíme. Od místa, kde máme náš siročinec. Z důvodu toho procesu adopce, kterým procházíme, musí se sama přestěhovat s dvěma dětma do tohoto domu. Je jí 62 let. Tak malé děti už dlouho neměla. Neustále se potýká s portugalštinou. Nemohl jsem tam s ní jet kvůli svým cestovatelským povinnostem. Pamatuj si, že když jsem ji vezl ve středu ráno na letiště, cítil jsem se velmi špatně, protože byla nervózní. O, jak to bude vypadat? Jak budou ty děti na mě reagovat? Budeme schopni spolu dobře komunikovat? Bez Reinharda. Cítil jsem se špatně. Přišel jsem domů a modlil jsem se za ní. Pan mi řekl, jsem tak rád, že s ní nemůžeš být, protože nemá nikoho jiného než mě. Poslal jsem jí zprávu a napsal jsem jí, Debi, modlil jsem se za tebe. Cítil jsem se opravdu špatně. Chtěl bych být s tebou, abych ti mohl pomoci. Ale pán mi řekl něco takového. Je tam už tři týdny a jde jí to opravdu neuvěřitelně dobře. Každá zpráva, kterou mi pošle, je plná energie, života a štěstí. On stačí. On je tvůj život. On je tvou mocí. Bůh v první knize Mojžíšově 15.1 řekl, Bůh se zjevil Abrahamovi. V 15. kapitole Mojžíš ještě nebyl. Ani si to nezachytil. Ještě jednou, Genezis 15:1. Pán řekl Abrahamovi, poslouchejte. Já jsem tvůj štít. Ne, já tě budu krýt mým štítem. Ale já jsem tvůj štít. Jsem tvou úžasnou odměnou. Kdo je tvou odměnou? Pán! Kdo je tvým štítem? Pán! On je mým ukrytem. On je můj štít. On je můj život. On je láska mého života. Je to můj ženich. On je můj pokoj. On je moje síla. On se o mě stará. On je mým zdravím. On stačí. Postavte se. Postavte se. Přál bych si, abychom dvě minuty, abychom dvě minuty děkovali Bohu za to, kým On je. Nežádejte Ho o nic. Jen začně říkat, děkuji Ježíši, ty mi stačíš, děkuji Mu za to, kým pro tebe je, děkuji Mu. Strávíme pár minut, abychom si nárokovali to, kým on je.